لا تكوني البنت اللي بتنكسر قدام التجارب الصعبه لا معليش اذا التمان كان كبير معليش اذا تاخرتي معليش اذا خسرتي اكثر من مره بس ممنوع تضيعي ممنوع تنهاري هي مش انت مش لالك ما بتلبقلك الهزيمه لاء بالفاشل ما خلق كرمالك خليكي ثابتة مثل شجره الارز ما في شي بهزك عرق الشجاعه تبعك بعد موجود جواتك طلعيه وفرجي العالم انت مين روحي الله ينصرك